Ani, katotaan katsotaan samalla, onks tässä mitään. Mm -hmm. Mitä? <tos> Mä laitan tän kestoloton nyt sitten tähän. Joo. <tos> Mikä on burkina jotain? ni? Niin? Risti sanassa. Burkina ja Viivo perässä. Neljä kirjainta. Empatia. Mm. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, faso. Se on Burkina Faso. Siellä on 16 miljoonaa lottovoitto kymmenettä viikkoa lunastamatta. Jollain ei oo pikkurahasta pulaa, kun eikä käy hakemassa. Jos me voitetaan niin, mentäskö Australiaan? Jos me voitetaan 16 miljoonaa, niin joo. Voitas mennä. Miten Mitä sakkevat ja mie Täällä on jotain lottokuponkeja pitkin lattiaa. Laita kirjahyllyyn. Laita, kirjahyllyyn. Laita kirjahyllyyn. Hei, me ollaan voitettu lotos. Mm -hmm. Paljon? Viisi oikein. Voittoosuus 209 markkaa. Saadaanko pizzat? Saadaan. Mä lunastan sen, kun mä käyn kaupoilla. Hei, siellä kirjahyllyssä on yks Samalla on tässä mitään. Mm -hmm. Mitä? Tämä on se viikkoa sitten tullut voitto. Miten paljon? <laughs> Aika paljon. Oh, kattokaa. Jalat mahtuu suoraksi. Tilataaks jotain? Tilataan mitä vaan.